יש לנו כאן משגר, והוא עומד לשגר הקטע קושי. במהירות של עשרה מטר לשנייה. שכיוון המהירות הוא 30 מעלות מעל האופק. או הזווית, בין. כיוון המשגר לבנה האופק היא 30 מעלות. אנחנו רוצים לחשב לאיזה מרחק תגיע הקטע. על איזה מרחק תגיע בנתונים ההתחלתיים האלה. להפשט את השאלה, אפרק את וקטור המהירות לרכיביו האופקי והאנכי. נשתמש ברכיב האנכי, נראה זאת בצורה גרפית. תן נפרק את וקטור המהירות לרכיב האנכי והאופקי שלו. נקבל רכיב אנכי מסוים בכיוון מעלה, יכול להשתמש ברכיב הזה כדי אח yummy חשב כמה זמן הרקט specialist תשאה באוויר לא משנה מה הוא הרכיב העווקי הרכיב האנכי, הוא הקובע אך הרקטאש האמיטה בגלל הכבידה ואז היא מיצה ק JUSTINI podría תעות כמה זמן היא תהיה באוויר לאחר Uk migrant aún בה操рахות כמה זמן הרקט less 여러분 יכול להכפ deutsche של המאירות וזה łowa יהול את המוחק האטר בסרטון הזה אנחנו מניחים שהתנגדות האוויר זניחה. אם היא הייתה משמעותית, המהירות האופקית לא הייתה קבועה במהלך המעוף. אנו מניחים שהמהירות האופקית לא משתנה, שהתנגדות האוויר זניחה. זה נכון אם היינו עושים את הניסוי הזה בירח. בואו נפתור את השאלה. קודם כל, נפרק את שערכו עשרה מטר ושנייה וזווית של שלושים מעלות ביחס לאופק נפרק אותו לרחיבי X ו-Y שלו הרחיב האופקי והאנכי נצייר את זה קצת יותר טוב זה הרחיב האופקי וזה הרחיב האנכי את הרחיב האנכי. יש לנו במשולש וישר הזווית, ואנחנו יודעים את הזווית הזאת. רוצים לקבל את הגודל של הרכיב האנכיב, את ערכו המוחלט. הרכיב נמצא ממול הזווית, יש לנו את הזווית, ורוצים למצוא את הצלע שממול. הצלע שממול חלקי היתר. הסינוס הוא הצלע שממול חלקי היתר. אני שהסינוס של מעלות שווה לערך המוחלט של הרכיב האנכי. זה הערך המוחלט של המהירות. בכיוון y, כיוון האנכי. שווה לערך המוחלט של המהירות בכיוון y. חלקי של היתר. הערך המוחלט של הווקטור המקורי, חלקי עשרה מטר לשנייה, עשרה מטר לשנייה, כדי לפתור זאת, נחפיל את שני אגפים ב-10, מקבלים 10 כפול סינוס 30. שווה לערך המוחלט של הרכיב ההנחי של המהירות. ומה שווה סינוס 30? אולי אתם זוכרים זאת משיעורי טריגונומטריה, או שתשתמשו במחשבון. סינוס 30 שווה לחצי. תשתמשו במחשבון אם אינכם זוכרים. בכל מקרה, סינוס 30 שווה לחצי. 10 כפול חצי שווה 5. חמישה מטר לשנייה שווה לערך המוחלט של הרכיב ההנחי שלנו. כתב זאת לצבע הנכון, שווה ל המוקלט של הרכיב האנכי. מה זה אומר? הרקטה הזו, שרכיבה האנכי הוא 5 מטר לשנייה, תישהה באוויר את אותו זמן כמו כל גוף אחר שרכיבו האנכי הוא 5 מטר לשנייה. אם נזרוק רקטה כלפי מעלה במהירות של 5 מטר לשנייה, הרקטה הזו תישהה באוויר אותו זמן כמו הרקטה הזאת, יש להם עתותה רכיב אנכי. בואו נראה כמה זמן היא תשאה אנחנו עוסקים במקרה בו מתחילים נעקרקע וגם מסיימים באותו גובה. ואנו מניחים שהתנגדות האוויר היא זניחה. ואנו מפשטים את השאלה, נעשה גרסה אחרת קצת יותר מסובכת בהמשך. הגרסה הפשוטה היא שימה ברוב המקרים. בואו מה השינוי במהירות כאן. אם מסתכלים רק על הרכיב האנכי, המהירות ההתחלתית שלנו... אני עוסקים ברכיב האנחי נכתוב את כל מה שאנכי לכחול המהירות ההתחלתית בכיוון האנחי המאירות ההתחלתית בכיוון האנחי היא חמישה מטר לשנייה חמישה מטר לשנייה נשתמש במוסכמה שלמעלה של שזה חיובי ולמעלה זה חיובי ולמטה זה שלבי מה תהיה המהירות הסופית? הרקטע תעלה למעלה, תעת בגלל הכבידה, אבל בנקודה מסוימת, ואז היא תעית בחזרה כלפי מטה, תחת ההנחה שהתנגדות האוויר זמיכה, כשחוזרים לקרקע יהיה לנו אותו ערך מוחלט של המהירות. בקיבו בכיוון ההפוך, המהירות הסופית, דיכלו שאנחנו עוסקים רק ברכיב האנכי עד כול, לא התחשבנו כלל ברכיב האופקי, ואנחנו מנצים למצוא את זמן השאייה באוויר. המהירות מינוס 5. מינוס خمسה מטר לשנייה. זאת המירוד הסופית יראה ככה בקivo נאפור. ניקח נמוא השינוי ב mirrored בקivo השינוי ב mirrored בקivo נאנחי. קivo why? הסופית מינוס خמש מטר לשנייה. בפחות המירוד החלativity בפחות خمسה מטר לשנייה. וזה שווה מטר לשנייה. איך נשתמש בנתון הזה? כדי לדעת כמה זמן הרקטת תישה באוויר אנו יודעים שהשינוי במהירות ההנחית שינוי במהירות ההנחית שווה את תאוצה בכיוון ההנחי כפול השינוי בזמן כפול הזמן שווה מהי התאוצה בכיוון ההנחי? זאת תאוצת הגרביטציה הנובעת מכוח הכבידה המופעל על גוף נופן זה מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע זה כאן שווה ל-10 מטר לשנייה חשב זאת, זה שווה לשינוי במהירות מינוס 10 מטר לשנייה שווה ל-9.8 בשנייה בריבוע כפול השינוי בזמן כדי לחשב את זמן השאייה באוויר מחלקת שני אגפים ב- minus 10 נקודות 80 מטר לשנייה. טוב זה בודד צבע. אנחנו מקבלים minus 10 נקודות 80 מטר לשנייה ב-1. למסתמצם, קבלים את השינוי בזמן.iste מישו מחשבונן שלי יש לנו מינוס ומינוס, וקבלים זמן חיובי בסדר. אנחנו מניחים שזמן שובר חיובי. מה מקבלים? שתרם של מחשבון, שאנחנו אסף לחלק ב-10 נקודות 10, 10 9.8 מקבלים אחד נקודה F2. אגלה זה על שתי ספרות אסומניות, שזה שנו אחד נקודה f בזמן ל-אחד F שתיים שנים. צפיחה. אני אעשה זה לאוד קטנה. שנתיה כל לאוד קטנה. שנויה בזמנ שווה לאחד נקודה F שתיים. F שתיים שנים. איך מישתמשים בנתון זה כדי להחשב את המחק של אב תגיה רקטה? הנחא שיש שומרת על רחיבה ועפיקה למיוחד כל הזמן. אנחנו יכולים את זה כפול לשנויה בזמנ. ואז נקבל את היתק האופקי הקולן. עלינו לחשב את הרכיב האופקי של המהירות, מה שלא עשינו עד כה, זה הרכיב של המהירות בכיוון האופקי. פעם נוספת, עלינו להשתמש בקצת ריגונומטריה. זה הצלש שליד הזווית, הצלש שליד. חלקי היתר שווה לקוסינוס של הזווית, קוסינוס של הזווית, קוסינוס של 30 מעלות, להשתמש באותו צבע, שווה לצלע של היד, שווה לצלע של היד, שהיא הערך המוחלט של הרכיב האופקי, שווה לצלע של היד חלקי היתר, שהוא 10 מטר לשנייה, נכפיל את ב-10 מטר לשנייה, מקבלים את הערך המוחלט של הצלע של היד, המעבר בן הערך המוחלט של הצלש ליד שווה ל-10 מטר לשנייה. שווה ל-10 מטר לשנייה כפול הקוסינוס. קוסינוס של 30 מעלות. תכן כשנחם זוכים את קוסינוס 30 מעלות, אפשר להשתמש במחשבון. בכל מקרה זה שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי 2. שורש הריבועי של 3 חלקי 2. עכשיו, אפשר לחשב את יש לנו 10 כפול השורש הריבועי של 3 חלקי 2, כלומר 10 2, 5 כפול השורש הריבועי של 3 מטר ושנייה. אם רוצים לחשב את העתק האופקי הכולל, נחשוב על זה ככה. העתק האופקי עבור העתק האופקי S שווה למהירות הממוצעת בכיוון האופקי, בכיוון X, שזה 5 כפול השורש הריבועי של 3, כי הרכיב הזה, אופקי, נעשה זאת באותו צבע, זה 5 כפול השורש הריבועי של 3, מטר לשנייה, כפול השינוי בזמן, זמן השיהיה באוויר, אותו חישרנו, והוא היא 1.02 שניות, כפול 1.02 שניות, שנייה ניצית מצלמות, מקבלים תשובה במטרים. כחך משברן, 5 כפול השורש הריבועי של שלוש כפול 1.02, נקודה מקבלים שמונה נקודה שמונה מטר. זה שברל שמונה נקודה מטרים. סליחה? סליחה. זה שברל שמונה נקודה מטרים. זה המספר? כן, 8.83 מטר. זהו זה. בסרטון הבא נמצא דרך אחרת לחשב את דלתא-T. כדי להראות לכם שישנה מספר דרכים לפתרון השאלה. היא דרך קצת יותר מסובכת, אך גם כשלא מתחילים או מסיימים באותו גובה.